Так, будь ласка, розповідайте, яка оперативна обстановка поблизу міста Бахмут і як змінилася стратегічна або тактична ситуація. Ситуація досить складна, тим більше, що вчорашнього дня погіршились погодні умови, дуже великий випад, випав сніг, особовий склад підрозділу Сили Свободи батальйону був заведений на позиції частково, де хлопці приступили до виконання завдань по захисту територіальної цілісності нашої країни. Противник продовжує... В деяких ділянках наступальні дії, в деяких – штурмові. Артилерія противника постійно працює по наших позиціях, що міномет, мінометами обстрілюють, артилерію обстрілюють, АГС постійно працюють, Тому ситуація залишається складною і напруженою весь час. Пане Михайло, якраз ви згадали за погодні умови, ми бачили відео, яке і публікував Максим Межорін, де… Багато снігу і техніка засипана вся снігом. Відповідно, чи в таких умовах набагато складніше проводити розвідку, якщо ми говоримо за безпілотні літальні апарати, наскільки важко дронам в таких умовах злітати і проводити якісь розвідувальні операції? Дуже важко, але це також важко і противнику проводити розвідувальні операції. Тому якби, ми тут не одні в мінусі. Але зараз вже погода стабілізувалася, просто сніг, тому противник почне знову проводити аеророзвідку наших позицій. Ми, відповідно, почнемо проводити противника. Так, зрозуміло. Пане Михайле, от від самого ранку засоби масової інформації, соцмережі, вони просто е, вибухають повідомленнями з приводу того, що у Бахмуті ворог зараз намагається просуватися якось до центру самого міста, що тривають досить інтенсивні вуличні бої наразі. Пролити трохи світла ось на цю тему, чи справді ця інформація відповідає дійсності, та який характер нині мають вуличні бої у самому Бахмуті? Часково це правда, і люди повинні розуміти, що вуличні бої це дуже важкі вид бою, і противник не перестає докладати зусиль для того, щоб захопити Бахмут. Але наші підрозділи Сили Свободи, збройних сил України, Національної гвардії України тримають оборону і будуть давати відсіч і дають відсіч противнику. Пане Михайле, от ми бачили заяву від голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міля про те, що в Бахмуті наразі воюють близько 6 тисяч бійців-вояків приватної військової компанії «Вагнера» і ще до 30 тисяч їх Новобранців, це не дуже такі професійні військові. Скажіть, будь ласка, співвідношення російських десантників, приватної військової компанії «Вагнера», те, що ви бачите, наскільки їх сили переважають одна між одним і так само, чи видихаються зараз окупанти, наскільки в них низький морально-бойовий дух? Їхній дух дійсно низький, тому що все-таки в наших засобах масової інформації всі розказують про е, наступ, який відбудеться, штурм. Ніхто не розуміє, на якій ділянки фронту це відбудеться, тому весь, вся лінія фронту е, противник очікує, що саме там буде наступ здійснюватися. А на рахунок того, що там є там, близько 30 тисяч добровольців, ще, які підуть Вагнер, не дивлячись на те, що вони недобре підготовлені, але вони все рівно стріляють, тому небезпеку складають для наших підрозділів. Саме співвідношення я вам не можу говорити, не можу поки що, але нам вистачає сил і засобів для того, щоб продовжити здійснювати ворога. Угу. Пане Михайло, днями була заява від заступниці міністра оборони України, пані Ганна Маляр, сказала про те, що... Втрати противника у певні дні може становитися у співвідношення до наших сил один до десяти, тобто ворог в десятеро більше втрачає свого особового складу, так, аніж наша сторона. Чи справді це так і чи дотримуються от вони тієї ж тенденції, так, що великими піхотними силами намагатися наступати, сунути, кидати своїх солдатів у бій і ми бачили вже неодноразово чимось ось ця тактика жуківська, так, як її називають закінь. Закінчується Так, росіяни не зраджують своїй столітній традиції, вони не бережуть свій особовий склад, вони кидають великими масами піхоту в наступ на позиції і дійсно такі б'є моменти, що один до десяти вони мають втрати по відношенню до наших. Враховуючи ще цей факт, що наші військовослужбовці – це добровольці, які розуміють, що вони роблять, для чого вони тут, тому що вони в своїй країні, вони захищають свою країну, то на стороні противника це просто… Собові склад, які там десь виловили, і вони не мотивовані, вони не хочуть гинути. І ну тому, але вони не дуже погано навчені, тому вони і так втрачають свої сили. Пане Михайло, ми розуміємо, що окупанти тиснуть з трьох боків – це північ, південь і, звісно, зі східного флангу. Ми чули повідомлення, що окупанти близько підходили до річки Бахмутки. За вашими даними, якщо ви можете це казати, якщо ви це знаєте, чи вдавалося або ж намагалися росіяни форсувати цю річку? І наскільки вони близько знаходяться, якщо говорити за схід Бахмутки? Наскільки мені відомо, то вони ще її не форсували. Але Том... я думаю, що будуть спроби, тому що окупант не зупиняється. Пане Михайло, а якщо за трасу говорити, наші українські захисники відкинули трохи окупантів від самої траси Бахмут-Костянтинівка. Наскільки близько окупанти до траси перебувають або наскільки далеко вдалося відкинути, якщо глобально говорити, не про конкретний, звісно, кілометри або ж метри? Ну, є певна вістинь, вона не дуже така і далека, але не дуже близька до траси. Але все рівно траса залишається під обстрілами, тому вона небезпечна для, для руху. Угу. Пане Михайле, розкажіть, будь ласка, як настрій ваш, і хлопців, зокрема. І ми постійно звертаємося до наших глядачів із закликом донатити на український підрозділ. Ли, безумовно, і після нашої розмови ми публікуємо е, номер рахунку. Так, розкажіть, що нині найнеобхідніше серед такого – Чим можуть забезпечити цивільні, там, навіть елементарно скинувши кошти? Е, Найнеобхідніше це коптери зараз. Коптери дуже потрібні, тому що РЕП противника досить добре працює, і є втрати коптерів на фронті у всіх підрозділях, без виключення, тільки в сили, свободи. А на рахунок настрою настрій чудовий. Хлопці мотивовані, хлопці підготовлені, вони прийшли курс підготовки, вони розуміють, для чого вони приїхали сюди. І розуміють задачу, тому підрозділи Сили Свободи мотивовані і будуть продовжити ведення бойових дій до повної перемоги над ворогом.